Hej Sandra! Hej Annika! Nu står vi här utanför Tihuset Java. Vi har ju på LKF inte bara bostäder, utan vi har även lokaler för verksamheter. Precis. Och en av dem har nu blivit utsedd till årets butik i, uh, i Lund. Och det är Tihuset Java. Så nu går vi in och gratulerar dem! Det gör vi! Välkommen så nolligt. Hej! Vi vill gratulera till årets butik i Lund! Tack! Grattis. Tack, tack! Ja, är det, det är så ju... härligt. Deras förtjänst. Ja, och alla som är här. Ja. Ja, tack. Vill, jag, vill, jag en liten, vill en liten åh kronor. vad ni gulliga. Ja, tack snälla. Ja, tack. snälla. Ja, och ni har det funnits kul. här länge. Ja, i, ja i, det är i, ju för länge ja, 1932. Ja. Mm. Fantastiskt. Mm. Mm. Här har vi en del av alla våra teer, bland annat Lundablandingen, som blandades till för väl snart än 30 år sedan och som är vårt mest populära te. Här, är, vi säljer kaffe också, inte bara te. Det är ju nästan som en liten gamla speceriaffär, ett litet varuhus, det här finns liksom allt. Och här har lite mer badprodukter, textil och sånt. Tack alla fantastiska kunder för att ni gör oss till de vi är. Välkomna!